З 1 березня 2023 року в Україні відбулася індексація пенсій для майже усіх категорій її отримувачів. Ще у лютому 2023 року передбачали, що розмір пенсійних виплат в Україні збільшиться на 20%. З 1 квітня для працюючих пенсіонерів проводиться перерахування пенсій. Це стосується українців, які вийшли на пенсію в 2021 році і продовжують працювати. Тобто їх страховий стаж за два роки збільшився на 24 місяці. В коментарях до відео дуже багато питань і скарг щодо фактів, що багатьом особам пенсія не проіндексована. Дякуємо за них і нагадуємо, що ваші запитання допомагають каналу розвиватися і приносити вам користь. І якщо чесно, відповісти на дані питання індивідуально дуже важко, оскільки ми не володіємо всією інформацією щодо призначеної вам пенсії і її особливостей. Пенсійне законодавство України – це лабіринт, в якому, не володіючи повною інформацією, досить важко розібратися. Але з цим щось треба робити, тому пропонуємо наступний варіант. Оскільки під лежачий камінь вода не тече, в описі до даного відео буде прикріплений зразок звернення до органів Пенсійного фонду України, скориставшись яким і підставивши особисті дані, ви можете звернутися до Пенсійного фонду України і, користуючись Законом України про звернення громадян, отримати деталізовану інформацію. Інколи органи державної влади, незважаючи на їх комп'ютеризацію і діджиталізацію, щось забувають. Як результат, про вас або згадають, якщо забули, або наведуть підстави, чому пенсію вам не підвищили. Що робити далі, будете вирішувати ви, а ми вам допоможемо з цим розібратися і допомогти. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин і роз'яснень законодавства України. Дякуємо за увагу!